एक चमचा धनिया पाउडर है हल्बे जरूरत नमक है एक चमचा हमारे पास रेडी पाउडर है जो स्पाइसी वाला होता है और हाफ स्पून उसमें हमारे पास हल्दी पाउडर है दो बड़ी चमचे हमारे पास दसर अदरक का पेस्ट है ایک پاؤ دہی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس پچاس پچاس گرام کے بیچا پاؤڈر ہے ایک پاؤ پیاز ہے دیکھیے ہمارے پاس ایک آئل ہے یہ ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھا تھا اب ہم اس میں یہ اپنے پیاز ہی, ہی ایڈ کرتے ہیں جب تک پیاز فرائی ہوتی ہے اس کے بعد ہم باقی مسالے جو ایڈ کریں گے وہ ہم دلی. لکشن ادرک کا جو بیٹھ تھا وہ اس کا جو نکل چکی ہے اب ہم اس میں سارے مسالے ڈال دیے پیاز جو ہے بالکل اس میں ایک اور اچھے طریقے سے ہمارا دہی دہی تھا جو باقی مسالے ہمارے پاس ہیں ڈرائی مسالے تھے کھوکھرا اور چار کے بھی وہ ہمیں شامل کریں گے تو اس کے اندر جو ہمارا یہ مسالہ تھا کا چنک ماسنگ نک او یہ کاڈر تھا اب ہم اس کے اوپر یہ 2000 2000 کے میں سیٹ کر دیا ہے ڈال کے ساتھ میں بھی وہ مزید تقریباً اور और अब ये जो हमारा गरम 1/2 टीस्पून गरम मसाला ये पिसा हुआ हमारा 1/2 टीस्पून करेंगे मिक्स گریوی نہیں ہے تھوڑا سا جب اس میں اسکیم بنے گی اور یہ فوڈ ایک تو جتنا پستہ جو سب اوپر آ جائے گا ہم آپ کو فائنل <سؤال> ڈی شاپ کر बताए थे जिस तरह से बताए थे अगर आप उसी को फॉलो करते हुए तो इन बहुत अच्छा बहुत मजेदार बनता है, पुना पुना पुना होता है तो आप व्हाइट राइस के साथ भी खा सकते हैं चपाती के साथ भी नाम के साथ भी खाए अगर आपको मारमारी रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और दोस्तों में सब्सक्राइब करना मजबूरी को दबाना मजबूरी है such a disgrace i never really asked to be brought into this place you wanna love me well then baby I have a taste all the highs in the lows